Мультитест-2023. Які зміни очікують випускників шкіл у складанні цьогорічного тестування? Повернулись з гарячих точок. Волонтери Поділля двома екіпажами їздили до військових на схід та до цивільних, де окуповані населені пункти. Тричі на день були вимушені співати гімн Росії. Історія військового лікаря-хірурга з Хмельницького, котрий пережив полон та врятував сотні життів. Що має бути присутні в нашому листі, щоб, про тачі? Ну, має бути сама інформація про цей гориш, якісь факти yeah. про життя в ньому. Так починають обговорення мотиваційного листа для складання цьогорічного мультитесту на уроці української мови в 11-му пеклесі Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Вчителька української мови та літератури Тетяна Заєць розповідає, що цьогоріч у національному тесті відбули зміни. Замість трьох обов'язкових предметів української мови, математики та історії, цьогоріч випускники складатимуть тести з математики та мови. Третій можна буде обрати з-поміж п'яти предметів. Не сподобалося, що з предметів забрали історію, залишили мовец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 От через наші події в нашій країні через повномасштабне вторгнення через війну 14 року, ми маємо обов'язково знати історію України. 11-класниця Валерія каже, що засмутилась, коли про третій предметний вибір їм повідомили в середині січня. Тому що спочатку початку року готувалась до історії, англійською знаю краще ніж історію, але зараз я буду брати англійську. Краще б це зробила спочатку року, бо дуже багато людей готувалося саме до історії і починала з стародавніх часів її готувати, а потім сказала, що 16 століття.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 Станом на 26 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 123 860 російських військових. Противник втратив 3 175 танків та 6 334 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2169 артилерійських систем, 452 реактивні системи залпового вогню та 220 засобів протиповітряної оборони. Під 24 лютого українськими військовими знищено 292 літака, 1900 безпілотних літальних апаратів та 282 гелікоптера, автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 одиниць, спеціальної техніки – 195. За 337 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Всім дякуємо, Направий дівчат на вас сюди. Хто поміг зібрав? Хто дякую, дякую великим за, за все, що нас не займається? Це жителі до окупованого села. Дякують волонтерам поділля за продукти, які збирали хмельничани впродовж тижня. У торбах олія, крупи, консерви, каже водій волонтерського екіпажу Роман. І жінки там плакали. І... Ну, так трохи жуткова, дивитися, біля 250 чоловік. Всім вхватило, ще не в других напрямках завозили, повідували. Магазини в тому населеному пункті не працюють, хліб привозять їм два рази в неділю. Хліб дають безкоштовно на одну людину, одну буханку хліба. У селах поряд з Херсоном розбиті пошти, магазини, мости й будинки людей. Від березня немає електрики й газу. Більше зруйнованого, аніж вцілілого, каже він. Людей. Потреба йде саме просте: цвяхи, у ці плити, шифер, пленка, гідробар'єр. Багато домів, що побиті криші. Навіть звичайних таких, як молотка і цвяхів, теж нема наявності. А це східний напрямок, куди їздив ще один екіпаж волонтерів Поділля. У ньому з гуманітарним вантажем їздила й волонтерка Ярослава Гранат. Дівчина розповідає, їхня волонтерська пошта доправляє адресні посилки військовим на передову, де звичайні пошти не працюють. Був такий випадок, що ми везли посилку військовому, приїхали на те місце, де ми мали йому віддати, і виявилося, що військовий вже загинув. І це просто, ну, це дуже важко. Верталася додому, дізналася, що загинули мої друзі військові, які, з якими бачилася, приїжджала до них також на схід. І дорога додому була дуже важкою, тому що емоційно дуже важко. Їхали, каже, під звуки обстрілів і вибухів. Та, розповідає, з таких поїздок залишаються і приємні враження. Вони, коли ми приїжджаємо, радіють, що це частинка якогось дому. Це дуже трепетно, це дуже приємно. Бачила так багато техніки, яка їхала, що з передової і що, з, і що туди. Просто караванами. І я впевнена, що, що вже скоро перемога. Цього разу, каже, завезли в один із військових шпиталів генератор, ще два мають вести військовим наступного разу. А ще сертифіковані турнікети, інше медичне обладнання, ліки, їжу були і спеціальні замовлення. Звернулися до нас військові, яких просто Розбили на тому місці, де в них була дислокація. Все просто погоріло, всі особисті речі, і був великий запит на термобілизну. Ми поїхали і закрили цей запит. Гроші на допомогу донатять не тільки хмельничани, а й українці та іноземці з-за кордону. І кожна гривня тут не зайва, каже волонтерка. Бувало таке, що копієчки маленькі дітки зібрали в школі. Я пам'ятаю, це був такий звичайний кульочок, і там це по гривні, по дві. Напевно, зі своєї копілочки він зібрав. Ну це ну навіть. Така допомога дуже важлива. Та просить долучатися до благодійності. Адже, каже, нашим захисникам все ще потрібні автомобілі, дрони і тепловізори. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Суспільне новини, Хмельницький. Мріє дитинство, я пам'ятаю, що я колись там в мамина мама до себе брала в лікарню, в госпіталі. МБД введам наш вона колись працювала це в цей період вона там вибрала мене до себе на чергування я не знаю мені якось там подобалося вона просто там робила маніпуляції це все вона в білому халаті була тоді було модно калпак крохмалити в школі вже десь там після 9 класу здається я вже конкретно таку собі спеціалізацію Вибух, що хочу бути хірургом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 Півп'ятої ранку. Ну, Плюс-мінус, скажімо так, вже почалися авіаудари, обстріли потужні, сильні. Ми швидко прокинулися від цього всього. Ми швидко спустилися вниз, Начали приймати певні рішення, чого нам очікувати, що нам робити. Через велику кількість поранених військових та цивільних змушені були розгортати свою хірургічну діяльність на декількох базах, каже Денис Гайдук. Командиром було прийнято рішення, щоб мене відправити в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 У нас був там один генератор, нам, наш госпіталь, коли була ще можливість чуть -чуть дизелю підвозити, у нас там буквально електрики хватало включити, для великої, у нас була сильна економія, буквально три рази в день по годині часу. Все, все інший час ми оперували чисто під е, налобним фонарем. Ну, це було пасіно, це вже було як, як, як правило. Два хірурги, все, хто нам допомагав. Було також анестезіолог, взагалі інтерн.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 десь до 25 жовтня, і потім вивезли нас на Таганрог, певну кількість усіх, і десь якраз два дня на Таганрог я пробував. Чоловік розповідає, у полоні також намагався надавати медичну допомогу. Всіно уходиш біля смерті, там знаходишся, там все було завалено пораненим, хочеш всім допомогти там про операції, там перев'язки, там не хватає антибіотиків, там перев'язочного матеріалу вже не хватає, там вже рани починають гнити, там у нас були випадки, коли в ранах коли вже пішло потепління, а в рані з'явилися опари Денис ділиться думками, що в першу чергу зробить після закінчення війни. Закінчиться військовий час, я зберу сім'ю і просто поїду трішечки отак на місяць, я думаю, дадуть вже відпустку на місяць, і поїхати за кордон, відпочивати. Жити потрібно сьогодні.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 Серію картин «Життя крізь війну» презентувала у Хмельницькому маріупольська художниця Альона Мурашкіна. Сім картин, які художниця писала протягом квітня-грудня 22-го року. Рідний Маріуполь, яким запам'ятала його, коли виїжджала 24 лютого. Драмтеатр, вежа, азовсталь, дівчинка з відмедиком біля розваленого будинку – все це, розповідає Альона Мурашкіна, змогла відобразити вже в Хмельницькому, аби перенести спогади за зруйнованим містом та втраченим життям на картини. Серію